Термінові роботи були викликані станом однієї з опорних конструкцій фасаду, на якій тримається частина даху будівлі. Ця конструкція нахилилася на кілька градусів, втратила міцність та могла сама завалитися будь-якої миті. Пошкодила будівлю Першої української гімназії імені Миколи Аркаса у ніч проти 1 листопада російська ракета. 4 листопада будівельники монтували і встановлювали металеві конструкції для зміцнення будинку. Зруйнована фасадна частина будинку. Та є загроза руйнування ще однієї частини, тому е, зараз тривають роботи підприємством Житлопромбут No. 8 щодо виконання першочергових протиаварійних робіт з метою збереження даху цієї гімназії, внаслідок того, що ми винуждені руйнувати одну із запорних несучих конструкцій. 4 листопада, за словами майстра дільниці будівельної компанії, у роботах з виготовлення та встановлення металевих рам були задіяні п'ятеро фахівців. Робимо укріплення, щоб далі не обрушилося дах будівлі. Виконуємо його з металоконструкцій, щоб закріпити перекриття, закріпити дах. І в подальшому можна було проводити якісь будівельні роботи. 4 листопада, після встановлення металевих рам, упорна конструкція, що встановила загрозу, встоїла. Тому роботи продовжили наступного дня. І цю фасадну частину примусово завалили. Федір Бондар, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.